Я люблю гуляти містом. Роздивляюся людей, а вони мене. Я не проти, що вони на мене дивляться. Я розумію, що це магія однострою. Це просто красиво. А буває, так витріщаються. Чому? Тому що я в формі. Чи у вас хріновий день? Заходимо в кафе, і хтось вже розмовляє тихіше, голосно не сміється. Мабуть, вирішили, що мені не ок, як тут усім спокійно живеться. А мені якраз ок, якщо ти розумієш силу всіх людей, які стояли і стоять на захисті навіть цього кафе. І чому їхня служба є такою важливою? Дай мені знак. І вже є сенс жити і служити.